Hei! I denne andre opplæringsfilmen om hvordan man bruker Camtasia, skal jeg nå gå inn på kanske noen av de viktigste funksjonalitetene, og nå vi se på hvordan vi spiller inn screencast med Talking Head. Det første vi må gjøre, det er at vi går opp her i venstre hjørne og trykker på Record. Da minimeres Camtasia, og så må vi få opp denne boksen som definerer kilden vår. Og i dette tilfellet her, så er det den du ser oppe i høyre hjørne nå. Her er det sånn at her velger man vilken skjerm man ska ha. Jeg har to skjermer, så jeg kan velge mellom to skjermer, og så velger man om man ska ha med video eller ikke, og hvilket videovindue man ska ha. Her velger man vilken mikrofon man ska ha. Man bør ha ett nivå, sånn at vi ser et godt utslag på mikrofonen, men ikke kommer opp i gult og rødt nivå. Og her kan du velge om du ska ha med system audio eller ikke, om du ska ha med lyd fra datamaskin. Og når du på en måte er i gang og er klar, så må du gjøre klar bakgrunnen, altså hva som skal være bak dette videovinduet. For i det jeg trykker på Record nå, så minimeres denne Capture-boksen. Så nå trycker jeg på Record. Och da er vi i gang med et opptak i Camtasia. i Camtasia. O det som du kanske kan se här är att visst jag beveger på mode denna här så kan jag flytte runt på text på skärmen. Och dette videovindu nere i hörnet, det kan bli större via att jag placerar mig upp på ett litet större utsnitt av skärmen som visar videobilden mitt. Visst jag går over till PowerPoint så kan jag sätta gang en PowerPoint presentation och väldigt snabbt kan jag nå visa dig att jag går fra att et vara ett stort bilde til å være et bilde oppe i høyre hjørne, til å bli et lite videobilde nede i høyre hjørne. Når jeg er ferdig med opptaket, så trycker jag på Stopp, og det kan jeg gjøre med å trykke på F10-tasten. Nå kommer dette opptaket fram i Camtasia. Og som du ser nede på oppgavelinja nå, på track 1, så har jag skjermen med skjermlyd, og på track 2, der har jeg selve videoinnspillingen med mikrofonlyden på min lydkommentar. Noe jeg vil trekke oppmerksomheten til, det er også å følge med nede i høyre hjørne. Ser du at track 1 er ditt kortere enn track 2, og det vil si at skjerminnspillingssporet er litt kortere enn videoinnspillingssporet, og det er egentlig ganske tragisk. Det vil si at hvis du fortsetter å dra ting inntil hverandre, så vil du miste det synkrone i lyd og bilde. Så derfor er det väldigt veldig viktig ofte å ofte gå igjen helt på slutten av klippet her, og passe på å klippe vekk. Da går jag og så klipper vekk slutten, slik at vi ikke risikerer at lyd og bilde blir forskjellig lengde på. Men la oss se hvordan nå dette skjer. Denne knappen här eller denne linja jeg drar nede på avspillingslinja, den drar jag helt fram till starten av videon. Och nu må jag välja vid och trycka på animation. Och på animation här där välger jag vilket utsnitt jag ska ha av skärmen. Och här är det för exempel då hela world som kommer upp. Så må jag gå ner och så när jag klickar på selve track 2 som är videobilde. Här går jag upp och så väljer jag hur mycket av skjermen som skal dekkes av talking headet, altså videobilder av meg. Etter hvert som jeg trykker på play her nå, så får vi se hvordan dette utdater sig. Och da er vi i med en oppdag i Camtasia. Og det som du kanske kan se her, er at hvis jeg beveger på en måte denne på dette tidspunktet så valgte jeg å bevege Camtasia-teksten litt opp. Og det gjorde jag fordi at nå skal jeg vise dig en funksjonalitet som enten er den som heter «Scale to fit», og trykke på den. Eller så går jeg på «Animations», og så tar jeg den som heter «Custom», og så drar jeg den ned akkurat på videobildet, og så drar jeg da videobilde større. Denne halen etter her, den bestemmer hvor lang tid det tar, og så hvor langt i filmen tilbake, og her ser jeg at den begynner å gå opp, så da kan jeg jo ta den. La oss gå tilbake og se hvordan nå dette blir seende ut väger på mode denna här så och då zoomar jag opp dette talking head-bildet till att bli större i förhåll till visingen. Så kan jag ju på ett senare tidpunkt här så kan, kan jag ju gå in och så kan jag se si att uh, hvis jag gör detta igen men jag kan visa den andre måten gör det på scale to fit da trycker jag både på skärmvalget uh, och videovalget, altså hvor mye av skjermen skal synes, og hvor av talking headet skal synes. Og nå kan jeg gå ut og velge å trykke bare på track 2, og gjøre mennesket veldig stort på denne måten. Så hvis jeg trykker litt fremover her nå... Rundt på tekst på skjermen. Og dette videovinduet nede i hjørnet, det kan bli større. Og så, samtidig så tenker jeg at jeg skal må vise en annen ting, som jeg ofte gjør i starten av filmer. Det er at helt i starten så i jag en liten titel in och då går jag in på library och så går jag på den som heter Love a Third och så plejer jag att gå in og så drar jag in en titel på video. Eh och denna den legger sig på toppen här så jeg drar den lite in for att då typ skriva eh eh gå in og så skriver jag om är om kemtaser skriver jag bare for moroskyld her nå, og så trykker jag på X-en der for å gå ut av den i visningen. Og da er vi i gang med et oppdag i Camtasia. En annen ting jeg pleier å gjøre, det er at jeg ofte presenterer folk, så i det jeg går i fullskjerm här. så kan jeg gjøre ett sånn som på Dagsrevyen, at jeg lägger inn en boks som jeg drar nå in i skjermbildet. Jeg bruker gjerne den samme hver gang, og jeg bruker ofte denne gule her. Jeg går in så dobbeltklikker jeg, og skriver navnet mitt. Og så ser jag at jeg måtte ta vekk litt resten her. Jeg har bomba litt, så jeg må passe på å få vekk det som stod der fra før. Og så presenterer jeg meg ofte som høyskolelektor eller fra høyskolen i Østfold. På denne måten. Og så går jeg ut av den igjen, for å da se flere spor samtidig. Det går an å scrolle seg opp og ned samtidig, man kan väl gå se mer vis som man gå bort här och så zoomer opp på nä med denne knappen och så. Je prare ofte och ville ha et så stort bilde som mulle här i huvudområda så jag gör det på denna måten. Så nå går jag ne så ser hvor det blir bes ut. Runds på text på käjmen. O dente videovin du i görne. det kan bli støre Vi har den placer manp på envis. Nå vil jeg gå tilbake, og så ska jeg begynne å snakke litt om PowerPoint, så da må jeg også gå tilbake til Navigation Scale to Fit, og som må jeg ta ned mitt i track 2, slik at når jeg kommer over til PowerPoint og starter PowerPointen min, så skal jeg plassere vinduet på litt forskjellige steder. Og som du ser nå, så kan jeg jeg er jeg fremdeles i denne omformingen av bildet, så jeg kan dra den opp på denne måten, så venter jeg på få det skikkelig, der er jeg, og her tar jeg ofte for exempel og setter den på mitten, når den er på mitten så kommer den gule streken fram, og så drar jeg dette bildet opp til jeg synes det passer, og så drar jeg den på mitten. Og nå begynner jo den her å spille, og går opp til dette nivået. Så kan en ballpoint-presentasjon, og veldig rask kan jeg nå visa deg at jeg går fra et stort bilde, og her må jeg være litt forutfor, jeg drar litt tilbake på denne måten, for jeg ser akkurat overgangen mellom lysbildene, Trykker igjen Scale to fit, drar bildet av meg for exempel opp i høyre hjørne, zoomer inn. Kanskje jeg det på denne måten, for her kan jeg ikke være nede i høyre hjørne, ser dere det, for der står jo vår. Av og til så setter jeg meg litt sånn over på denne måten, kanskje, og så går jeg videre i filmen, så ser jeg at vi bytter lysbildet igjen, og da er jeg plutselig veien for filmen. Jeg tenker på dette er når jeg utformer PowerPoint-slidene mine, slik at det faktisk skal være mulighet til å få plass til Talking Head. Jeg trykker Scale to Fit 1 og flytter meg selv med Talking Headet mitt ned i hjørnet, slik at jeg får fram også den CEO-en fra Fjortilern, som skal være med i akkurat denne videon.